Hei, nyt opiskellaan mihin, missä ja mistä muotoja. Minä toivon, että opiskelit jo vähän missä muotoja. Suomen kielessä on monta sääntöä. Tässä kaksi tärkeää niistä. Ensinnäkin kun mietit, tuleeko loppuun SSA vai älä laa, kun kysymys on missä, niin ajatellaan, Onko jokin sisässä, kuten penaalissa, laukussa, laatikossa, kaapissa tai hississä usein on, vai onko jokin asia päällä, kuten on tyypillistä esimerkiksi, että jotain on pöydällä, lattialla, hyllyllä, tuolilla tai matolla. Toinen tärkeä ero on se, onko jokin asia kiinni tai lähellä. Tässä tietysti kuvassa tuo kirje on postilaatikossa sisässä, mutta voi ajatella myös, että pieni ovi on kiinni postilaatikossa ja mummi sen sijaan on postilaatikolla. Ovessa voi olla lappu tai ihminen voi olla ovella. Seinässä, seinällä, jääkaapissa, jääkaapilla. Yhdellä sanalla voi olla siis kaksi eri muotoa, kaksi eri päätettä. Mutta se tarkoittaa vähän eri asiaa. Nyt katsotaan vähän noita LLA-muotoja tarkemmin. Nyt meillä oli siis kysymys, missä? Esimerkiksi missä pallo on? Pallo on pöydällä. Jos otetaan mukaan liike, voi kysyä mihin pallo menee tai mihin laitat pallon? No, laitan sen pöydälle. Näin. Jos taas puhutaan mistä pois. On taas kyseessä liike. Minä otan pallon pois pöydältä. On siis kolme muotoa. Mihin, missä ja mistä. Pöydälle, pöydällä ja pöydältä. Tässä toinen esimerkki. Minä voin kysyä ensin, missä koira makaa? Tai missä koira ja kissa ovat? No, ne ovat sohvalla. Koira numero yksi hyppää. Mihin koira hyppää? Koira hyppää sohvalle. Koira numero kolme hyppää pois jostain. Mistä koira hyppää? No, se hyppää sohvalta. Joskus sitten tosiaan me tarvitsemme tuota ässä saa muotoa, kun kysymys on missä. Tällöin myös mistä ja mihin ovat vähän erilaiset. Katsotaan tarkemmin. Nyt voin kysyä, missä palloon. on. Pallo on laatikossa. Jos taas on mukana liike, voin kysyä, mihin laitat pallon. Laitan pallon laatikkoon. Tai voin kysyä, mistä otat pallon. Otan pallon. Laatikosta. eli taas on kolme varianttia mihin, missä ja mistä laatikkoon, laatikossa, laatikosta huomaa, että ensimmäisessä on tuplavokaali jos siinä olisi esimerkiksi sana seinä ja muoto olisi mihin, tulisi Seinään, seinässä, seinästä. Katsotaan toinen esimerkki. Nyt minä voisin kysyä ensin, missä kalat ovat? Kalat ovat akvaariossa. Kissa istuu akvaarion päällä ja koira istuu lattialla. No, tässä kuvasarjassa tapahtuu jotain. Mihin kissa putoaa? Kissa putoaa akvaarioon. No, missä kissa sitten on? Se on akvaariossa. Ja mistä kissa hyppää pois? Kissa hyppää pois. Muistat vielä, että voidaan sanoa laatikolla tai laatikossa. Riippuu siitä, mikä on idea. Mummi on laatikolla ja kirja on laatikossa. Se tarkoittaa, että jos on yksi sana, yksi nomini, sillä on kuusi erilaista paikallisia päätettä. Kuusi erilaista muotoa. Sillä on L-muodot ja S-muodot. Nämä muodot eivät mene sekaisin. L-muodot ovat yhdessä ja S-muodot ovat yhdessä. Katso vielä esimerkki. Tässä postin kantaja kävelee postilaatikolle. Hän panee kirjeen laatikkoon. Kirje on siis laatikossa ja mumma, mummi laatikolla. Mummi hakee kirjeen laatikosta. Ja lähtee pois laatikolta ehkä takaisin kotiin. Jokaisella nominilla voi siis olla kaikki kuusi sijamuotoa tai paikallisia muotoa. Tässä esimerkkinä vielä sana sohva. Koira tosiaan makaa sohvalla ja nuo muut koirat hyppäävät sohvalle ja sohvalta. Mikä sitten voi mennä sohvaan? Esimerkiksi jos minä istun sohvalla ja minä syön suklaata ja sotken vähän. Joskus sohvaan tulee suklaata. Suklaa on kiinni sohvassa. Sitä on vaikea ottaa pois. Minä yritän ottaa suklaata pois sohvasta. Tässä vielä seinä sana esimerkkinä. Laitan taulun seinälle, mutta siksi minun täytyy usein tehdä pieni reikä, porata reikä seinään. Huomasit ehkä, että sanoissa on joskus myös KPT-vaihtelu. Tässä esimerkki sanaa pöytä. Jos opiskelit KPT-vaihtelua, tiedät ehkä, että tämä on A-tyypin sana. Perusmuodossa on vahva aste, T. Jos haluan sanoa monikon nominatiivin, pöydät. Tulee D esimerkiksi. Samoin myös näissä muodoissa. Pöydälle, pöydällä, pöydältä. S-muodoissa. Mihin muoto on vahva? Pöytään. Mutta sen jälkeen taas pöydässä tai pöydästä. Tässä toinen esimerkki. Sitten laatikko-sana, taas perusmuoto on vahva ja L-muodot heikkoja. S-muoto, mihin on taas vahva ja sitten missä ja mistä muodot heikko. Logiikka on siis näissä sanoissa samanlainen. Tässä vielä esimerkki, lippu Huomaat, että logiikka on taas ihan sama. Näillä äh, muodoilla, paikallisjojen päätteillä, on myös kielioppinimet. Voit opetella ne, jos haluat. Usein esimerkiksi oppikirjoissa puhutaan vain missä ja mistä ja mihin muodoista. L-päätteisillä sanoilla on lisäksi myös omat kysymyssanat, mille, millä ja miltä. Näiden käyttöä voit opiskella lisää myös täältä kadavalta. Tässä kuitenkin perusasiat. Toivottavasti sait tästä vähän apua. Kiva, että katsoit. Moikka!